حدي حديدة عوجة لازم باللهب نكويها؟ أحيانا أحس إني تنين لأن صوتي فيها، وأحيانا أحس إني متين لأني كينج ليها، أزم اللي في جبي مو فلوس لاينات ترميها كم عدد زوجاتي؟ عندي أكثر من زوجة، زوجة ساكنة في بار وزوجة ساكنة في دار، واللي ساكنة في بار ترى قافية نار، واللي في الدار قافية شريفة يا حمار، لا تدور ثغرة عندي صعبة، الراب في يدي زي اللعبة، ردد ردد يا نكبة. عصب بس مروق حديدة صحيح حديدة حديد عوجة لازم بي لها ابني كويها أحيانا أحس إني تنين لأن صوتي فيها وأحيانا أحس إني متين لأني كينج ليها اللي في جيبي مو فلوس لاينا أرميها وليش أنا بيتوتي عندي أكثر من بيت عصفوري اسمه توتي أحبه لو وفيت وإن لقوتي عشان كذا ربيت مرة لا تغرى ثغرة وجهي مرة مو حدت سمعتك يا حسودي يوم بكيت تسوي زي أدعي ربي يقول يا نفس الذبانة انت بس مدمن للفليت، دبانة صايعة ما توليت تو يهمك اللي ما يهمني يو، اللي نفس الحالة دي ما يهمني نو، نجمي لامع ساطع حتى لو هم دسو صوته ما يوصلني يوم يسوقني حاولوا ينتو تهندسوه، الساحة دي حديدة عوجة لازم بي لها ابني كويها أحيانا أحس إني تنين لأن صوتي فيها، وأحيانا أحس إني متين لأني كينج ليها، من اللي في جيبي مو فلوس نايمة ترميها شايف الحاصل؟ أطلع البيت yeah. هنا في simple making you wanna feel it that mm -hmm. كنت حاسب عالحال اللي طارب بسطل هنا صغف لكن عادي بدون ما تمشو and so and so in so. trouble make so. a simple making 'cause هنا رب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 ردد ياسر نكبه نفس عصب بس مروق حقير انا